Vítejte. Naším dnešním hostem je akademický senátor uh, Jiří Kinský, uh, zároveň uh, doktorský student uh, Národnohospodářské hospodářské fakulty. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Uh, uh, Jirko, ty jsi akademickým senátorem. Uh, spousta studentů v ŠF vůbec neví, co to akademický senát je nebo k čemu je akademický senát dobrý. Uh, co st student Vysoké školy ekonomické může nebo může dělat v akademickém senátu? Tak asi bych zpočátku vysvětlil, k čemu slouží akademický senát. E, mám vlastně více do akademických senátů, dělí se buď to na fakultní akademické senáty, jehož třem, jsem členem za na rozprávsku fakultu, a pak je akademický senát celé vysoké školy ekonomické. E, spoustu věcí se rozhoduje vedení VŠE samo, ale jsou věci jako například rozpočet školy, který musí právě schválat akademický senát. Je to takový ten systém brzd protivách. Mm -hmm. Co se týče studentů, tak zastoupení ve Velkém senátu, tom celoškolním, studenti tam tvoří skoro třetinu hlasů, zatímco v těch menších senátech to bývá jinak. V Akademickém senátu na Rozpodávské fakultě je v podstatě sedm členů a z toho jsou tři studenti, takže tam ta síla studentů je mnohem vyšší a jejich cílem je v podstatě dávat návrhy nebo připomínky na zlepšení fungování školy nebo studijního systému a tak dále. Když jsi kandidoval do voleb minulý rok, tak jste měli docela silnou kampaň. V rámci té kampaně jste měli několik bodů. Jak bys si zhodnotil, že se vám zatím daří naplňovat program? Tak, nej, nejvíc kontroverzní bod byl samozřejmě přechod přes hlavní nádraží. Už během kampaně jsme byli trochu terčem výsměchu za takto reálný cíl. Nicméně jednali jsme už s částmi, stejně jako s Českými drahami a máme přislíbeno, že do roku 2018 by měl být minimálně postaven přechod nebo podchod přes koleje. A do budoucna už, uh, už jsou na to zpracované projekty. Je v plánu výstavba nového administrativně obchodního komplexu místo areálu autovlaku. Mm -hmm. Takže doufáme, že nás už se to možná týkat nebude, ale nových studentů nebo těch mladších doufáme, že ano. Hmm. Otázka je, že je přislíbeno. Jaká je tam nějaká garance, že se to opravdu stane? Tak garanci nemáme nikdy žádnou, ale troufám si říct, že takováto jednání na takhle konkrétní úrovni doposud zatím nebyla, nebo nevíme o tom. Mm -hmm. um, určitě samozřejmě je to i otázka financí. Řešili jste i financování, kdo to bude sponzorovat. Ten podchod samozřejmě je to určitě v rámci nějaké kooperace, ale. Uh, přesně tak, je to v rámci kooperace městských částí, konkrétně tady Praha, Prahy 2 a 3 a slovo v tom budou mít samozřejmě české dráhy a především zpráva železniční a dopravní cesty na již pozemku to v podstatě bude. Na druhou stranu, pokud by to měl být jenom pouze semafor přes koleje nebo podchod, který už v podstatě je hotový, jsou nákladní výtahy na pomyslné osmé nástupiště, takže by to až tak, až tak náklad být nemělo. A co se týče toho administrativního obchodního centra, tak to bude zašiťovat soukromá společnost, která hmm. ho vystaví. Hmm. Že vím, že už v minulosti nějaká. Jakoby jednání probíhala a už to vlastně tady takové vlaštovky byly několikrát, že ten podchod bude a říkalo se tak už, když, když já jsem na vysokou školu nastupovala, což už je taky mnoho let zpátky, uh, tak se říkalo, no ten podchod by mohl být a nějaká jednání budou probíhat, protože taky samozřejmě byla, uh, byla založena iniciativa, uh, ale potom to zase nějakým způsobem uniklo, v myslí, že teda za vás to bude jiné? No, no. Proč myslí, že za vás to bude jiné? Jak se říkala, tak těch návrhů už byla spousta. Dokonce, pokud se nevím, tak pan Kvestor hovořil o tom, že už od 80. let jsou návrhy na ten, na ten přechod, což byl i důvod, proč se dá říct, že většina škol je k tomu skeptická. Ale máme to přislíbeno od městských částí i od českých drah. A zatím je to pořád jednání. Takže otázka garance je, je pořád. No. Hmm, tak hodně štěstí. <laughs> tak jaké další body na programu tady se vám podle vás podařilo splnit? Tak. Teď mi napadlo třeba špuntomat, což, což byl takový usměrný bod, samozřejmě ne tak důležitý, ale ten špuntomat v knihovně už instalován byl a dokonce firma Kráho tam dodala má zájem na další špuntomaty, protože oni o ně velký zájem. Což ale, na, což ale na druhou stranu, <laughs> uh, má sice o firma na špuntomativá velký zájem, nicméně uh, na začátku října bylo zasedání první zasedání hmm. uh, a, senátu uh, VŠE uh, a paní rektorka sama se vyjádřovala velmi kriticky ke špuntomatu. No. Uh, myslíte, že to má nějakou budoucnost? Nebo proč zrovna špuntovat další? Potřebuje Vysoká škola ekonomická další špuntomat? Tak to byl spíš návrh o té společnosti, která v podstatě... Zjistila, že ta poptávka je potom velká, tak dala návrh, že by mohla umístit další. Uh, paní rektorka sama říkala, nebo vkradla otázku, jestli je to vůbec relativní mít tam další špuntomat. Je to potom na konzultaci asi s vedením knihovny, které to, to bude sledovat víc. Takže pání, ten jeden špuntomat je. Já si myslím, že i jeden by mohl stačit, jestli budou další, už, hmm. už to je otázka, ale to je spíš asi otázka na kolegu kondrčku, který si to vzal jako hlavní svůj cíl. Hmm, určitě koliký uh, špunty doší si skoupil. Já zatím jednej. Ale abych řekl pravdu, tak já nenavstivuji knihovnu zase tak často, mm. takže mě se to až tolik netýká. Uh, co se týče dalších bodů, tak uh, vy jste samozřejmě uh, deklarovali, uh, nebo i s jedním z cílů bylo um, na vysoké škole ekonomické uh, vytvořit více zásuvek. Nicméně to je možná trošičku, není to trošku populistický krok, když samozřejmě probíhá přestavba staré budovy. No. tak v rámci toho samozřejmě vedení zohledňovalo potřeby studentů, čili těch zásuvek je tam skutečně víc. To je pravda. Na druhou stranu, tady ta myšlenka vznikla ještě dřív, než jsme vůbec zjistili, jakým způsobem bude fungovat ta rekonstrukce. Takže už jsme to měli v plánu tohleto zajistit, stejně jako víc míst k sezení a odpočinkové zóny. V okamžiku, kdy jsme to začali řešit, tak už začala rekonstrukce staré budovy, takže už jsme dostali zprávu od vedení školy už v podstatě tehdy, že ty odpočinkové zóny budou, že bude i víc zásuvek, takže doufáme, že to nastane a samozřejmě tohle to nebude nebude výsledek naší práce, ale spíš výsledek snažení vedení školy, který nám v tom potom stříc, aniž bychom v tom museli něco výrazně podnikat. A co se týče třeba rajské budovy, tak tam nám bylo řečeno, že to zkrátka nejde. Víc odpočívá například v Atriu. Mm -hmm. Řešila se taky nějaká odpočinková zóna před Lekešovou aulou, to taky asi utichlo nebo jak to s tím vypadá. Uh, uh, tam nemám informace o tom, že by se tam něco takhle plánovalo. Ono samozřejmě určitě si vzpomenete, když třeba uh, mezi starou a novou budovou uh, vznikly ty nové tlusté skleněné dveře. Což samozřejmě v momentě, kdy byla přestávka a tisíce studentů se do jiné budovy, tak to byl problém. Nemohlo se to odstranit z důvodu požádních předpisů a tak dále. Takže to je třeba zrovna ty požární předpisy jsou jeden z důvodů, proč že samozřejmě ty možnosti jsou omezené v tomhle mm -hmm. Potom, co se týče zasedání akademického senátu na začátku října, opět se uh, dostáváme k němu, uh, řešil se možný prodej Rooseveltovy koleje. Mm. Uh, senátor Vokálek se vyjadřoval poměrně kriticky k prodeji, protože podle jeho slov tam sám bydlí na Rooseveltově koleji. Uh, myslím, že i senátor Ondrčka říkal, uh, že nesouhlasí s prodejem. Naopak vedení uh, si představuje, že opravdu ta kolej bude prodána. Jak to vypadá v současné době? Myslíte, že vedení může schválit prodej Rooseveltovy koleje, i když třeba studentští senátoři budou proti? Řekl pravdu, tak teďka si nejsem jistý, jestli vedení Vyšeje má vyložené pravomoc k tomu koleji jako takovou prodat. Uh, druhá otázka jsou finance, protože samozřejmě akademický senát se zabývá rozpoč rozpočtem a financováním. A co se týče otázky té Rooseveltovy koleje, tak uh, nám se hlavně nelíbilo, že je to Kolej, která má nejbližší přístup k centru, což obzvláště starší studenti ocení, když nestudují na jižním městě. A na tom zasedání Akademického senátu v podstatě byl na takový nárok, abychom odsouhlasili jednání a postup, což jsme nechtěli. Chtěli jsme si k tomu vyžádat nebo vyžádali jsme si k tomu dokumentaci protože se nám nezdála jak ta tržní cena, tak i vůbec ten důvod toho prodeje, protože mezi hlavní důvody patřilo to, že klesá počet studentů a hlavně škola potřebuje peníze na výstavbu, například kolejí, v Jindřichové hradci, což se nám taky tak úplně nelíbilo, obzvláště když teda klesá demografická křivka, tak představit nové koleje a, jižní, a koleje na jižním městě se prodat nedají, protože nesplní takovou kvalitu, takže vedení školy v podstatě dospělo k tomu, že jediné řešení je prodat kolej. A tyto důvody se nám tak úplně nelíbí. Hmm. Samozřejmě, až dostaneme veškeré informace, zprávy, posudky a tak dále, i včetně té demografické křivky, tak se o tom můžeme bavit. Hmm. A ohledně těch kolejí v Jindřichově Hradci, tak tam se samozřejmě řešilo i to, že město má určitý podíl na těch kolejích a samozřejmě Vysoká škola ekonomická nemůže i ta výstavba té další koleje vyřešit tenhle ten problém, kdy vlastně nejdřív Jindřichův Hradec chtěl, chtěl kolej ekonomce dát nebo respektive prodat svůj podíl a naopak zase potom otočil, protože říká, že by si od vysoké školy ekonomické odkoupil. Uh, bavili jsme se na tom na jenom zasedání Senátu a momentálně to funguje tak, že škola má v pronájmu od města, tuším, že to jsou dvě třetiny těch kolejí za symbolickou cenu, mm, chtěla tu poslední třetinu odkoupit. Město otočilo, byli jsme ujištěni, že nejsou to negativní jednání, spíš právě město dalo návrh, že by odkoupilo zbytek kolí od VŠE a v tom areálu se postavilo svůj městský úřad. Mm -hmm. A VŠE by se tam postavila nová koleje, modernější, luxusnější a na míru počtu studentů, kteří tam studují. Hmm. Je to potom možná nějaké další zbytečné výdaje? Pokud... Pokud se ptáte vyloženě na můj názor, tak já si myslím, že určitě. Protože argumentovat tím, že se prodá rozvěltová kolej, ať už z důvodu, že škola potřebuje peníze, nebo že studentů ubývá a zároveň investovat v Jindřichova Hradce, což pořád jsme vysoká škola ekonomická a Jindřichův Hradec je fakulta, která je mimo Prahu. Navíc tam nestuduje tolik studentů a stavět tam nové koleje. Byla tady otázka nového sportovního areálu v Jindřichové Hradci. Tak já osobně o tom, o tom docela pochybuju a přišlo by mi efektivnější rozhodně investovat do něčeho, co je pro větší počet studentů. Jako třeba plánuje se, plánují se nějaké investice na Jarově, kde by to podle mě mělo mnohem větší smysl. No na druhou stranu, kdyby se prodala tedy Rooseveltová kolej, tak by se zase mohlo možná více stavit nějaký ten sportovní areál na Jarově, takže by to zase taky úplně nemuselo být od věci. No to asi ano, ale ohledně té částky za tu Rooseveltovu kolej, to je, je to v podstatě jenom část. Za kolik by měla být prodaná? Já jsem řík, na Senátu jsme řešili částku něco kolem 120 milionů jako minimální hmm. částka, ale bylo nám zároveň řečeno, že ani tady ta částka by v žádném případě nestačila na rekonstrukci jižního města, na výstavbu kolejí nebo uh, sportovní arálu v hradci, takže to pořád není, pořád to není řešení. Hmm. A jak to vypadá uh, s ve škole? Protože to bylo samozřejmě další uh, z bodů uh, vašeho volebního programu, hmm. uh, na který jste lákali. Tak co se týče problematiky Meku, tak v podstatě jsou dva tábory, nikdo s tím souhlasí, nikdo s tím nesouhlasí. Podle mých posledních informací vedoucí výpočetního centra s tím úplně nesouhlasí. Samozřejmě rozpočet na to je, a i od vedení školy nám, které toho taky nebylo původně zastánce, tak nám bylo přistíbeno, že jedna počítačová učebna se řídit může, ale samozřejmě je to také v návaznosti na rekonstrukci staré budovy. Takže budeme s tím muset počkat, ale samozřejmě priorita je a rozhodně takovou učebnu chceme. A má to význam? Proč zrovna Meky nestačí obyčejné normální počítače? Uh, Macy, mají, uh, pokud vím, tak třeba společnost IBM nebo i další společnosti plně přichází na Macy a já třeba jsem Mac v životě nepoužíval a když jsem si to párkrát vyzkoušel, tak jsem musel dát za pravdu, že opravdu je to naprosto jiné. A studenti, kteří budou pracovat v těch společnostech, které už výhradně přišly na tento operační systém, tak se jim opravdu hodí ten systém znát, protože je to opravdu něco jiného. Jo, a ten trend přechodu z Windowsu na Mac bude neustále stoupat a stoupat. Takže si myslím, že to rozhodně přínos má. Kort, když se podíváme ještě na to, jaké jsou i finanční možnosti školy, tak si myslím, že zrovna i tohle je věc, která samozřejmě nebude levná, ale nebude to až tolik peněz, aby, aby, to bylo, aby se to dalo označit za vyhozené peníze. Mhm. A ještě bych tomu dodal jednu věc. Pro studenty je těžké si ten operační systém vyzkoušet někde jinde. Jo? protože škola v momentě, kdy takhle nakoupí licenci třeba na 20 počítačů, tak ten počet studentů, který to bude moct využít a to za poměrně levně, aniž by se to museli kupovat, bude obrovský, takže tohle si myslíme, že, že bude přínos. Moje další otázka směřuje k mandátu studentského senátora, který vlastně dlouhodobě akademický senát řešil. Um, Byly, bylo několik táborů, někdo říkal, že uh, opravdu ten mandát uh, nebyl pravomocně nabitý, uh, někdo říkal, že naopak uh, všechno by mělo být v pořádku. Uh, pořád ještě existují nějaké dozvuky, jak to s tím vypadá v současné době. Tak máte pravdu, Senát se hned po tom, co byl zvolen od, vlastně od prvního zasedání, což bylo, což bylo červen 2015, tak v podstatě až do října se Senát hádal o tom, jestli Jestli bylo správně zvoleno předsednictvo, jestli platí mandát našeho kolegy Riky Trumpeše. Bylo vystaveno několik právních posudků, které si proti protiřečily, takže jediné řešení, které bylo ač neradi, tak momentálně je tento případ u správního soudu, který je jediný v podstatě oprávněný rozhodnout o tom, jestli mandát vznikl nebo nevznikl. A už na to čekáme víc než rok, na ten, na ten posudek. Takže v současné situaci s tím nemůžeme nějak pohnout a čekáme zkrátka na vyjádření od správního soudu. Které by mělo být, nemáte aspoň nějaké informace. Původní informace byly, že mělo být do 3-4 měsíců, už na to čekáme více než rok, a v současné době není žádný způsob, jak bychom to mohli urychlit. Ale každopádně můžeme počítat s tím, že ať, ať jsou to rozhodné jakoliv, tak kolem toho bude pořád ještě velké podzvížení potom. Tak na to se budeme těšit, a budeme nadále sledovat. Děkuji za rozhovor. Děkuji, Pokud chcete zůstat v obraze i nadále, sledujte nás.